Подорожуючи декілька днів у Відні, помітила одну важливу річ. Початок жовтня, а відомі бренди вже почали готуватись до Нового року і новорічні прикраси вже на вітринах. Наближається сезон знижок, чорна п'ятниця, Новий рік і щодо України дуже часто такі акції у нас проходять наступним чином. Становлюється ціна на 20% дорожча і робиться знижка на 20%. Щоб не ловитися на такі трюки, потрібно вже зараз зафіксувати ціни на ці товари, які ви плануєте купити, особливо на дорогі товари, щоб потім було з чим порівнювати. Крім того, в нашій країні стрибає сильний курс долара, це теж потрібно буде враховувати. У нас продовжується війна, тому ми не Можемо собі дозволити імпульсні покупки. Потрібно купувати і споживати свідомо, заощаджувати та підтримувати Збройні Сили України. Ми продовжуємо триматись і віримо у нашу перемогу.